تقول امرأة من قبائل التوراغا تدعى ماماك ليزا انها احتفظت بجثة والدها لمدة 12 سنة أهلا بكم، سنعرض لكم اليوم، عجائب وغرائب قبيلة الموت في إندونيسيا، هذه القبيلة تحتفظ بجثامين الموتى لسنوات طويلة وينامون بجوارها مثل أي فرد من أفراد العائلة الأحياء، حيث قبائل التوراجا في إندونيسيا تعتبر من أغرب القبائل في العالم بسبب طقوسهم الغريبة في دفن موتاهم، هذه القبيلة تعيش في جبال جنوب سولاويزي في إندونيسيا، عندما يموت أحد أفراد هذه القبيلة يقومون بفعل أشياء غريبة ومذهلة لا تُصدق، فبدلا من دفن على الفور، تحتفظ أسرة المتوفى به لعدة أسابيع وأحيانا لأشهر بل لعدة سنوات، يظن معهم في المنزل كأي فرد من أفراد العائلة الأحياء، ولا يعتبر الشخص ميتا بالمعنى الحقيقي عند هذه القبيلة، إذ يظل الاعتقاد أنه مريض وقد يشفى، يظن سكان قبيلة التوراڭا أن الأشخاص لا يموتون حقا، بل إن أرواحهم تبقى موجودة مما يجعلهم يحتفظون بالجثة لأشهر حيث تعيش معهم في المنزل، وتظل الجثة داخل المنزل مع الأسرة ينامون ويأكل ويشربون بجوارها، وأحيانا يتحدثون للمتوفى اعتقادا منهم أنه شخص مريض، وللاحتفاظ بالجثة يتم حقنها بمادة حافظة تعرف باسم الفورمولين لمنعها من التحلل، ويتم توفير غرفة في المنزل للميت لكي يعيش فيها، وعادة يقوم الأقارب بإحضار الطعام والدخان للميت في غرفته مرتين في اليوم، كما يتم غسل الجثة يوميا وتغيير الملابس، كما يترك وعاء لقضاء الحاجة في ركن من أركان الغرفة، ويتم التحدث مع الجثة كأنها إنها حية، ولا يترك الميت وحده لفترة طويلة، وتكون الغرفة مشتعلة الإضاءة دائما، حيث الإعتقاد بأن الظلام سوف يجعل الأرواح تدخل إلى المكان فتعمل على التسبب في حالة من الإستياء والمتاعب للميت، وتقول إمرأة من قبائل التوراغا تدعى ماكليزا ليزا، أنها احتفظت بجثة والدها لمدة 12 سنة، وتقول إن الإحتفاظ به لفترة طويلة في المنزل مكنها من تجاوز الألم، ويظل الميت لعام أو لعدة سنوات، حتى تقرر الأسرة بعد كل هذا الوقت أنه قد توفي ويجب نقله إلى كهف الأسرة، فمن الممكن أن تزور منزل إحدى سكان تلك القبيلة، وتشاهد الميت وهو في المنزل وهو يرتدي ملابسه الأنيقة والنظارات فتظن أنه على قيد الحياة، ولكن عدم تفاعله معك يجعلك تتوجه بالسؤال عن السبب لتكون الإجابة أنه متوفى منذ عشرات السنين أو الشهور وبقائه في منزله لسبب هام، وهو يعتقدون أنه مريض وسبب آخر وهو عدم الانتهاء من استعدادات الجنازة الخاصة به، فلا تتعجب من السبب ففي ثقافة التوراغا تعتبر جنازة الشخص أهم يوم في حياته، فهي الرحلة التي يسافر فيها إلى مملكة الروح لذلك يجب أن يكون السفر مميز دون النظر إلى التكلفة، فالمجتمع لا يحترم من يقوم بجنازة صغيرة، العزاء عند قبائل التوراغا أمرًا مليئًا بالتفاصيل قد يستمر لسنة، حيث يأتي الأقارب من جميع أنحاء العالم، ويتم الذبح والتضحية بعدد كبير من البهائم، حيث تنقسم عملية وداع الميت أو العزاء إلى ثلاثة أيام، في اليوم الأول يتم إحضار هدايا لأهل الميت عند الذهاب إلى منزلهم وأهم هذه الهدايا هي الدخان في اليوم الثاني من مراسم دفن المتوفى قتال الجواميس حيث يجلب أهل الميت عددا من الجواميس وفي اليوم الثالث تحضر الأسرة والأقارب وكل أهل القرى المجاورة ومن بلاد مختلفة ويتم ذبح الجواميس لكن بطريقة متوارثة فيها شيء من العنف وفي رابع أيام وداع الميت يتم التقاط صورة للأبناء والأحفاد مع المتوفى ويبدأون في البكاء والنحيب كأنه توفي منذ ساعة رغم أنه قد يكون مضى على وفاته سنوات طويلة وفي هذا اليوم تتم مراسم الدفن وسط صراخات وعويل ويتطلق الجميع بالطين والوحل أثناء نقل المتوفى للمقبرة داخل إحدى الكهوف المخصصة للدفن والتي تمتلئ بالجماجم والسجائر المتناثرة في كل مكان وهناك توضع الجثة داخل صندوق خشبي لدفنه فيه داخل جدران الكهف ولكل عائلة كهف خاص بها لكي يجتمعون في نفس المكان بعد وفاتهم ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل في كل عام من شهر أغسطس يتم إخراج جثامين المتوفين كل عام خلال تقليد يسمى حفل تنظيف الجثث، ونقلها إلى الأماكن التي ماتوا فيها، واستبدال الأكفان والنعوش المتهالكة والقديمة بأخرى جديدة، إضافة إلى استحمام الموتى بالمياه للانتعاش، وإلباسهم ملابس جديدة، وتجهيزهم كي يبدو في أحسن حال، وتنظيفهم من الحشرات والطفيليات، والتصوير معهم والسير بهم وهم يرتدون ملابسهم الجديدة، احتراما لهم وقضاء يوم مع العائلة والأحفاد والأبناء، وبعدها يتم دفنهم مرة أخرى في قبورهم، ومع الوقت تحول هذا الاحتفال إلى موسم سياحي لهذه لمشاهده هذا الحدث الغريب